تحياتي واهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد من الفيديوهات اللي منلف فيها كنشوف اهم ثلاث اخبار في العالم ونتكلم عنهم بهذه الفتره واللي بيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكاله وافكار المحتوى وعشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها حلقه اليوم حنتناقش فيها بثلاث قضايا قصه امبابي وهالند على ريال مدريد والقصه الثانيه مانشستر سيتي المرعب والقصه الثالثه شو عم بصير مع اتلتيكو مدريد دائما عم بيطلع كلام كثير هالاند امبابي ريال مدريد جمهور ريال مدريد عم بيحلم بهالاند او امبابي ماليا هل الفريق بيقدر يشتري هذا او هذا؟ خلونا نحكي بوضوح اول نقطه لازم نفهمها لو ما فيش جمهور ما فيش لا امبابي ولا هالاند ولا حتى محمد عواد نفسه مش حيقدر ريال مدريد يشتري حدا لو ما جمهور الموسم المقبل لكن الان وحتى الان مؤشرات الدراسات اللي بنسمعها من بريطانيا كحكومه ومن اسبانيا كحكومه بتقول اللقاح يعني في عوده حياه طبيعيه ان شاء الله في شهر 9 الجاي فان شاء الله نشوف جمهور في ريال مدريد وهذا معناه انه الريال حينتقل للمرحله الثانيه مين حيقدر يشتري عندك امبابي لو قررت تشتريه بشهر 8 الجاي لنفرض معناها 200 مليون على الأقل مصاريف الشراء ما بين عمولة وكيل أعمال ومبلغ دفع للعقد والقيمة اللي هي ممكن تكون 150 مليون يورو لأنه ضاين بعقده سنة فبنتكلم عن 200 مليون لو صبرت سنة بصيروا ببلاش هون الرهان بصير لتا مضطرة خاطر تستنى سنة وتشوفش ممكن يصير هل اللاعب حيوافق يجيني مجانا ولا لا لأنه 200 مليون مبلغ كبير جدا لنادي عم بتعافى من مشكلة موسمين ماليا الآن ف. هذا اولا ثانيا في شيء ثاني اللي هو راتب انبابي كثير عالي فانه يجي بهذا الصيف مع الازمه الماليه لا بتدخل في مطحنه ماليه كبرى فامبابي مستبعد ماليا بالموسم هذا هذا المنطق بنروح على هالند هالند يقال انه في بند بعقده بخليه يطلع ب75 مليون في الصيف التالي يعني 22 فبالتالي لو اجى لدورتموند السنه هاي مبلغ اكبر من 75 وبالناس بتحكي دائما حول 100 مليون حيسمح له يطلع في مانشستر سيتي في مان يونايتد وفي ريال مدريد وفي برشلونه وفرق كثيره مهتمه بهذا المهاجم السفاح هل الريال بيقدر يشتري 100 مليون عشان الريال يامنهم عنده اكثر من حل الحل الاول انه يروح يبيع بعض اللاعبين هنا عنده اسماء سيبايوس اوديجارد بورخا مايورال يوفيتش ابراهيم دياز كوبو حتى فبده يلمن هذول 100 فلازم يبيع 100 مليون عشان يقدر يجيب هالند هذا مبدئيا يعني. لانه حتى لو انه جمهور راجع السنة الجاي انت عندك موسمين يعني داخلات في قانون لعب المال النظيف ماليا وحسبيا فيهم مشاكل كبيرة كثير فانت مضطر ما تغامر كثير في هذا الموسم عشان نتائجك المالية تكون منطقية وتبلش تتعافى لعندما يصير في ملعب جديد والجمهور يرجع ب 22 بشكل طبيعي هون بتبلش ترجع تتعافى فشرط اساسي من شراء هلند انك تبيع بقيمة تقارب هلند لكن هذه فيها خطورة كبيرة زي ما انتم شايفين انه الدكة هتتفرغ ربما تماما من اي لاعب موهوب في المستقبل. ممكن البعض بيقول وين اسكو بيل ومارسيلو؟ طبعا هدول في الزمن الازمه الماليه على الاغلب بيرحلوا مجانا او 5 5 مليون لكل واحد فيهم، يعني بس قدام الناس انه تم بيعهم بيع وليسوا خرجوا مجانا، لكن ما ظنيت في حدا مستعد يدفع في لاعبين زي مارسيلو متقدم بالعمر كثير او بيل اللي متذبذب جدا او اسكو اللي حالته سلبيه للغايه. الحل هذا لا يبدو مفضل لريال مدريد لانه حيخسر لاعبين هو كان نفسه يراهن عليهم بالمستقبل. طيب شو الحل الثاني؟ الحل الثاني تبديل اللاعبين بحيث يبدو دورتموند هو الكسبان لانه دورتموند بده يعطيك لاعب ممتاز زي هالاند بده يكون امام جمهوره مسؤول شو اللي بتعمل فيه. فلازم دورتموند يظهر كسبان في اللعبه اني انا جبت فلان وفلان وفلان. فربما نشوف ريال مدريد بيدخل بنوعيه من تبادل اللاعبين المفاجئه. ممكن نشوفهم بيعطيه جونيور ولعب مثلا جونيور اوديغارد جونيور وماريانو دياز، ممكن نشوف هذا، جونيور لسه دورتموند ممكن يقول لك أنا بقدر أراهن عليه وأطوره كجناح، أنا طورت كثير أجنحة، وأوديجارد لاعب موهوب خط وسط أنا محتاجه، فممكن نشوف هذا النوع من التبادل، لاعبين موهوبين عليهم اسم بس مش حينبعوا ب 100 مليون بهذا الصيف، لكن الريال بيقدر يعطيهم لدورتموند وياخذ هالاند، بالنسبة لدورتموند هو كسب لاعبين وبالنسبة للريال كسب المهاجم اللي ببحث عنه، وهذا الحل اللي يبدو اقرب للواقع واقرب للمنطق من الحلول الاخرى في زمن ما فيش فيه كاش مع عندي كرة القدم. ننتقل للمبحث الثاني مان سيتي والاحباط المطلق، بالتاكيد بلا نقاش غوارديولا هو افضل مدرب هجومي في كرة القدم حاليا. وبالنسبة لكثير ناس ربما يكون افضل مدرب هجومي في تاريخ كرة القدم. المدرب اللي قادر يخلق فرص معك مهما دافعت مهما حاولت حيخلق له اكم من فرصة غصب عن دفاعك شو ما وما فيش مباراة لعبها إلا قدر يحط الفريق بفرص صريحة للتسجيل لا نقاش بذلك واللي ما بده يعترف بذلك بس يرجع للأرقام بيعرف إنه هو غلطة هذا موضوع بسيط ومعروف إنه صعب جداً تملك كرة أمام فرق جوارديولا وكانت دائماً الأمر الوحيد لما تلعب ضد فرق جوارديولا هو لما يستحوذ إنك تخلق فرص وكما قال يوماً ما أو ينسب لفرانس بيكنباور قوله إنه الاستحواذ لا يعني شيء طول ما الخصم قادر يخلق فرص عليك. الان السيتي راح لمستوى اخر، لشكل مختلف، دفاع قوي جدا، وهون بندخل بالاحباط المزدوج او الاحباط المطلق. انت لما تكون مش معك الكره كفريق، يعني في خصم مستحوذ على الكره اكثر منك، هذا لوحده بيخلق احباط لانك انت مضطر طول المباراه تضلك راكد ورا الكره وتضلك تتحرك عشان هم ما يعرفوا يخلقوا المساحه اللي يروحوا فيها على المرمى، هذا واضح. مع الوقت هذا الموضوع محبط لإلك هو ليش الفرق اللي بتستحوذ بالأخير الخصم بغلط لأنه بصير, بصير شوية تسرع يأخذ كرة الآن لما تيجي هذه لحظة الإحباط الأول تيجي أنت تقطع الكرة فرصتك الآن لازم أرتد عليهم تتفاجئ أنه دفاعهم قوي جدا ومش عارف تخلق أيضا فرصة عليهم هنا بصير إحباط دفاعي وإحباط هجومي. وهنا يعني فعليا الإحباط هذا مطلق جدا ما نسيت الحالي اللي مع جوارديولا أنا ما شفت لفرق جوارديولا حتى مع بايرن ربما موسمه الثالث كان قوي جدا، لكن هذا الفريق بيشبه فريق 2010 2011 ببرشلونه. اللي هو يعني ربما منطقيا اكثر كمالا من فريق السداسيه اساسا. لانه كان متشرب فلسفه جوارديولا تماما، مستوى مدافعيه كان افضل، خبرتهم اكبر مع بعض، واسكان الفريق يعني كتله واحده مرعب. وهذا الفريق بيشبهه من حيث الدفاع. طبعا من حيث الهجوم دائما برشلونه جوارديولا اقوى من اي برشلونه اي فريق حيدربه جوارديولا وربما اقوى من اي برشلونه ايضا يعني فلما تصير في هذه الحاله عندك هذا الدفاع القوي وعندك الهجوم الكويس جوارديولا راح عن الهجوم كثير من اول ما عن برشلونه ما حقق الابطال لكن حقق ربعية تاريخيه في الدوري في انجلترا وايضا حقق انجازات مهمه في المانيا يعني ثلاث انصاف نهائيات دوري الابطال مش اقل الان لما نجي نتكلم عن هذا الوضع دفاعيا هجوميا انت قوي بدي اشوف شو ممكن جوارديولا يحقق، بالمنطق هذا الفريق بيقدر يحقق اي لقب بيلعب فيه، بشرط شغله واحده، جوارديولا ما يتفلسف زياده عن اللزوم في المباراه المهمه ويجيب فكره جديده لا لعيبته متعودين عليها ولا هو فاهم شو هي وتطلع راسه زي ما بصير معاه دائما اخر فتره. ننتقل للموضوع الثالث، تتذكروا قصه بوكتيلو لما انقال من توتنهام ولما هو ما قدرش عاطفيا يودع لعيبته فترك لهم رساله في غرفه تغيير الملابس القصة كانت صعبة انه كيف تقيل مدرب اجى حمل الفريق وطلعه هالطلعه الكبيرة. واذكر يومها غردت انه كرة القدم كثير صعبة وما اصعب هالقرار يعني ما كانش سهل على ادارة توتنهام الله معك روح انت بعد ما عملت لنا كل هذا مش صح مش سهل ابدا ويوميتها حكيت انه اصعب قرار في كرة القدم موجود حاليا هو اقالة ديوكو سيميوني المدرب اللي حول اتلتيكو مدريد من فريق بيحلم يتأهل لدور الابطال لفريق اذا ما جاب دوري الابطال الناس بتقول والله فاشل. المدرب اللي حقق القاب معهم، اللي رفع قيمة لاعبيه التسويقية اللي تكون من أهم القيم التسويقية في العالم، ساعدهم على بناء ملعب، خلى الفريق قوة ضاربة معروفة على مستوى العالم. الآن هذا المدرب عم بواجه خطر كبير جدا. وعم بواجه خطر أصعب قرار في كرة القدم اللي حكيت عنه. لو خسر الدوري هذا الموسم وطلع الثاني أو الثالث بشكل تقليدي طبيعي كان عادي، ما في أي مشكلة. عادي، ما هو ريال مدريد وبرشلونة أغنى منا وبيدفعوا أكثر منا والأمور تمام والسلام عليكم. بس المشكله الحقيقيه الان شيء اخر الفريق حسم الدوري عشر نقاط فارق هذا كان حسم كبير جدا للدوري روح الدوري خلص ما ضل دوري وما فيش يعني يعني حتى احصائيا اعتقد ما عمره حدا رجع من عشر نقاط في الليجا الان لما تيجي تتهدد وضيع خمس نقاط بخمس ايام وصير مضبوط عليك ست نقاط وضيع لك مباريات صعبه منهم الاثنين اللي بنفسوك ريال مدريد وبرشلونه هنا بندخل بمنحة اخر شو لو اتلتيكو مدريد خسر الدوري انا اعتقد نفسيا سيميوني قوي حيرجع معنويا حيرجع بس هل اللاعبين حيقبلوا هل الاداره حتظل فيها نفس الثقه هل الجمهور حيظل قابل يعطيه فرصه ثانيه بعد ما ضيع مش فرصه ضيع جول يعني جول الكره دخلت الجول هو دخل طلعها هيك حرفيا اللي عمله فما بعرف هنا يعني الموضوع لوين رايح مع سيميوني بس اللي اقترحه لو خسر الدوري خروج سيميوني هو المنطقي وربما لو انا بدي اقترح بديل يوم وقتها فهو بالتاكيد الجري مدرب يوفنتوس مدرب نتائج مدرب عنده لاعبين ممتازين الان في اتلتيكو بيقدر يروح فيهم كثير بعيد واعتقد اتلتيكو جربوا يوما ما انه شو بيقدر يعمل نوصل هون نهايه حلقه سيلفي سبورت اللي بتجيكم مني محمد عواد ضروري جدا تتابعوني فيسبوك تويتر انستغرام وتشتركوا على قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله